בואו נמשיך לעבוד על מבחן החדווה שלנו מ-2008. אנחנו בשאלה מספר 2. העתקנו לכאן את הטבלה שהייתה נתונה בשאלה, נקרא את המשך השאלה ונראה מה נוכל לעשות. השאלה אומרת שהתחילו למכור כרטיסים להופעה בצהריים. T שווה 0, והכרטיסים נמכרו תוך 9 שעות. מספר האנשים שמחכים בתור לקנות כרטיסים, בזמן T מבוטל ידי הפונקציה הגזירה פעמיים, L של T, זהו מספר אנשים שמחכים בתור בכל זמן נתון. זה הצהריים, 12 בצהריים, אחת בצהריים, תאישה בערב. כל הכרטיסים נמכרו עד תאישה בערב. ואומרים לנו שהפונקציה גזירה פעמיים. כלומר, מה שלא תהיה הפונקציה שמבטאת את מספר אנשים, מה שלא תהיה L של T היא פונקציה רציפה, כיוון שהיא גזירה. ומכך שהיא גזירה פעמיים, נובע שהיא גם הנגזרת של הרציפה, כיוון שהנגזרת השנייה קיימת בכל נקודה. החלק הראשון של השאלה אומר, השתמשו במידע שבתבלה על מנת להעריך את uh, קצב. בעצם בואו נעתיק ונדביק את זה כמו שאנחנו יודעים לעשות. הנה. אולי קשה לקרוא את זה. ישתמשו במידע שבתבלה על מנת להעריך את הקצב, שבו מספר האנשים העומדים בתור השתנה בחמש וחצי אחר הצהריים. אין לנו שום מידע חמש וחצי אחר הצהריים, יש לנו את ארבע אחר הצהריים ואת שבע בערב. ומבקשים גם להראות את החישובים שהובילו לתשובה ולציין את היחידות. אז מה שואלים בעצם? מבקשים להאריך את קצב, השינוי של מספר האנשים המחכים בתור. לא נתנו לנו הגדרה של פונקציה רציפה. נותנים לנו רק כמה וכמה נקודות לדוגמה. על הפונקציה L של T, הערכה טובה ביותר שאפשר לעשות עבור הקצב שבו L של T משתנה בזמן 5.5, היא לקחת בחשבון ש-5.5 נמצאת בין שתי הנקודות האלה, ולמצוא את קצב ההשתנות הממוצע בין זמן 4 וזמן 7. איך נמצא אותו? קצב ההשתנות הממוצע הוא בסך הכל השיפוע. בואו נכתוב את זה. אפשר לכתוב קצב השתנות ממוצע, או דלתה L, חלקי דלתה T, ב-5.5, כל אחת מהדרכים האלה מקובלת. תכתבו בדרך שמקובלת בבית הספר שלכם. אפשר לומר בזמן 5.5, אפשר לומר שווה בערך. בכל אופן זה יהיה השיפוע שבין שתי הנקודות האלו. כלומר, L של 7 פחות L של 4, כל זה חלקי 7 פחות 4. השינוי ב-Y חלקי השינוי ב-X, השינוי בערך הפונקציה חלקי השינוי במשתנה הבלתי תלוי. L של 7 שווה 154 וזה נתון לנו. נתול לנו גם ש-L של 4 שווה 126. ואת זה גם מחלקים ב-7 פחות 4. כך שזה שווה 154 פחות 126, כמה זה? 24 ועוד 26 זה 50. כך שזה שווה ל-28. נכון? אם היה כאן פחות שתיים זה היה שווה שלושים. ושבע פחות ארבע זה שלוש. כך שקצב 28 חלקי שלוש. אפשר גם לכתוב תשע ושליש. כעת אנחנו מתבקשים לציין את יחידות המידה, לציין יחידות המדידה. המונה שלנו הוא הנשים. ומה המכנה? המכנה הוא שעות, בשעה. אם כן, הערכה הטובה ביותר שלנו לקצב אה, ההשתנות של מספר האנשים שמחכים בתור בשעה, חמש וחצי אחר הצהריים, כלומר בין שתי הנקודות האלה, הוא השיפוע הממוצע בין שתי הנקודות, שזה תשע ושליש אנשים לשעה. וזהו. בואו נעבור לחלק B. נמחק את כל מה שעשינו כאן כדי לנו מספיק מקום נעתיק, אבל לא בטוח שתצליחו את הבעיה. אבל לא גם אותה. מה מבקשים איתנו בחלק הזה? השתמשו בסכימת טרפזים עם שלושה תתי מקטעים, אולי נגדיל את זה קצת. ננסה להגדיל קצת. אבל צריך גם להשיר מקום. זה לא נראה טוב. טוב, פשוט נגדיר את הבעיה בכל רם. השתמשו בסכימת טרפזים עם שלושה תתי מקטעים על מנת... להעריך את מספר אנשים שחיכו בתור במהלך 4 השעות הראשונות של מחירת הכרטיסים. ואם אתם רוצים לענות ממש מהר, אפשר לוותר על הסרטוט. אבל אנחנו נסרטט כדי שתבינו טוב יותר איך פותרים את הבעיה. ואם אתם מבינים אותה היטב, אין צורך בסרטוט. בואו נסרטט כמה מהנקודות האלה, רק 4 השעות הראשונות מעניינות אותנו. בעצם בואו נסרטט את כולם, סתם כי זה יהיה אולי שימושי לחלקים הבאים של הבעיה. ואתם יכולים לפתור את יותר מהר. זה אמור להספיק. מהן הנקודות שלנו? יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ו-9. זה לא חייב להיות מאוד מסודר, אבל במבחן חשוב שתעשו זה מסודר כדי שלא תתבלבלו. כמה גבוה מגיעים הרכי ה-L שלנו? זהו הזמן, וזהו ציר ה-L של T. והערכים עולים עד 176, זה הערך הגבוה ביותר בנתונים שיש לנו. בואו נניח ש-L של T יכולה להגיע עד 200, כך שחצי הדרך יהיה 100. אז זה יהיה 150, וזה יהיה 50. מאיפה הגיע הכל הזה? לא חשוב, בואו נמשיך. בואו נסרטט את הנקודות. ב-t 0 היו 120 אנשים בתור, זה בערך כאן. ב-t 1 היו 156. אנחנו מסרטטים בערך, זה בערך כאן. ב-t שווה 3 הם דילגו על 2, ב-t 3 היו 176 אנשים, זה היה בערך כאן. הערכה גסה. ב-t 4 יש לנו 126 אנשים בתור, שזה קצת יותר מאשר ב-t שווה 0. שווה יש 150 אנשים בתור. זה בערך כאן. ב-t יש 80. זה בערך כאן. וב-t שווה 9 כבר אין אנשים בתור. כולם קיבלו כרטיסים או שאולי הכרטיסים נגמרו. בואו נחבר בין כל הנקודות הללו. נחבר את הנקודות מכאן לכאן ומכאן לכאן. ומכאן לכאן, מכאן לכאן, כמעט סיימנו, יופי. סרטטנו את הנקודות שהיו לנו, וחיברנו ביניהם עם קווים. אנחנו יודעים ש של T האמיתית, לא יהיו כאלה זוויות חדות, כיוון שהיא גזירה, היא גזירה פעמיים, כך שהיא תהיה עקומה יותר חלקה, נכון? כיוון שבכל נקודה אפשר לגזור אותה, לא זו הייתה הפונקציה אמיתית שלנו, לא היינו יכולים בנקודה הזאת, שכאן יש חיובי, וכאן הוא הופך להיות שיפוע שלילי, ממש כמו בפונקציית הערך המוחלט. לא היינו יכולים לגזור אותה בנקודה הזאת. אבל נחזור לבעיה. אנחנו מורים, לי, אנחנו מורים להשתמש בסכימת רפזים משלושת עטי מקטעים, להעריך את מספר האנשים הממוצע שמחכה בתור בארבע שעות הראשונות. הארבע שעות הראשונות זה כאן, וזה יכול לראות קצת מורכב, לעשות כאן סכימת רפזים. אבל יש לנו בעיה קטנה, נגמר לנו הזמן והסרטונים שלנו ביוטיוב מוגבלים, ב-10 דקות, כך שנצטרך לסיים את הסרטון הזה ונמשיך את החלק הזה של השאלה בסרטון הבא.